מפלגת ארנבי ישראל מציגה אם זה נראה כמו ארנב זה פרוק כמו ארנב אז זה בטוח חתול אל תאמינו להם מילקי הוא ארנב מילקי ארנב חזק נתניהו שמאל חלש